adrescut de legea lui Zamfir privind dobânzile ce urmează se propun prin lege ce de mâine România e Germania Avertisment duri de la femei Guvernatorul BNR a atras atenția vineri într un eveniment dedicat incluziunii financiare ce propunere legislative de tipul celei cu care senatorul Daniel Zamfir mars ieri prin Parlament care vizează plafonarea dobânzilor pentru creditele de consum la 18. Risc să distrupe piaca creditului din România. Acesta a punctat că orice inițiativă legislativ trebuie să se pornească de la realitățile financiare, sociale sublinierei economice dintr-o car ce nimeni nu poate decide prin lege ce, începând de mâine, România se aibă acela subliniere în nivel de trai cu cel înregistrat în cerile din Europa occidentală. A venit cu o lege care spune ce am înțeles eu ce a în nu este suficient de la spune ce vrea în România, creditarea să fie ca în USU-Liere, până la propună o lege să avem nivelul trai în România ca în Uniunea Europeană, puci pasul ierei sunt, sunt numai că Sunt numai că pasul bilinierei? Ieri o să ne pomenim sublinierei cu o lege din asta care se ne spun ce trebuie să terim la fel de bine ca în Uniunea Europeană, a avertizat guvernatorul BNR, Muguris Răscu. Cu atenționat. De asemenea, ce astfel de inițiative legislative trecute de Parlament pot distruge, în lipsa unui studiu de impact care se prezinte efectele reale la nivelul economiei studierei societății fia ca creditelor din România? Faptul ce acum se discut fere un studiu de impact este un lucru care trebuie să ne dea de gândit, a apuntat guvernatorul BNR. Acesta ar ce în noua logic dorit de senatorul Daniel Zamfir, creditul risc să nu mai fie credit. Se ajung un fel de donație cu accept numai dintr-o singură parte ei cu argumenta ceea ce nu este dat înapoi, deci nu mai e credit pentru ce debitorul nu a înțeles despre ce este vorba. Avertisment privind destabilizarea pieței creditelor din România în scenariul în care legea lui Daniel Zamfir trece de Parlament a venit ții de la femei. Reprezentanții fondului au atenționat tot astăzi zice, în cazul în care propunerea lui Zamfir trece în formă actuală, creditele oferite de instituțiile financiare se vor restrânge puternic ceea ce va genera efecte negative semnificative în economia reală, stimulând totodată creditele neperformante. Inițiativele legislative care afectează sistemul financiar ar trebui evitate. Mai multe inițiative recente, dacă ar fi adoptate, ar reduce creditul oferit economiei reale sub liniere, iar ar încetini rezolvarea problemei creditelor neperformante, afectând în mod negativ stabilitatea financiară. Printre aceste inicative se numere propunerile privind limitarea dobânzilor la creditele pentru gospodrii sublinierea precurilor la care persoanele fizice pot rescumpra datoriile achiziționate de terceperci, au subliniat oficialii femei, potrivit Agerpres. Amintim ce sublinierei prim vice guvernatorul BNR. Florin Georgescu, subliniere a avertizat fostul subliniere tipic colegii de partid din PSD în urmă cu câteva zile ce, în cazul în care vor susține propunerea legislativă a lui Daniel Zamfir, primii lovici de plafoanele de dobânds introduse de acesta vor fi votancii tradiționali ai socialdemocraților. George Soa a atras atenția majorității parlamentare ce un plafon al dobânzii general valabil pentru bench subliniere infu.3.ti. Se poate dovedi mult prea secezut sublinierei risc să restrâng masiv oferta de creditare. Prim guvernatorul BNR le-a spus indirect fo săi se că votancii PSD vor fi cei care nu vor mai îndeplini criteriile care să îi transforme în persoane bancabile sublinierei, astfel, atunci când vor avea nevoie de bani, disperarea îi va împinge ce trec creditorii ilegali.